قضية الميراث قضية الميراث المواريث كتير من بيوتنا الآن في قرآنا في الأرياف ما بتورش البنات لا تورث البنات هذا ظلم وظلم بشر بين راجل يقول لك أصل البنت راح بيت زوجها انت مالك انت انت حتتلخل في تشريع الله عز وجل الله تبارك وتعالى قل وللذكر مثل حظ الأنثيين فلا يحل لي ولا لك ولا لأي بشر على وجه الأرض بل ولا لأي دولة ولا لأي مجلس ولا لأي هيئة أن تشرع بعيدا عن الله سبحانه وتعالى التشريع حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله قال ابن عباس أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة فمساله حرمان البنات من الميراث هذا ظلم بشع. وسيعذب هذا الوالد عذابا شديدا. في الدنيا والاخره. في الدنيا والاخره، ايه في الدنيا دي؟ عندك دليل على كلمه في الدنيا؟ اه ما فيش كلمه ان شاء الله بدون دليل ابدا باذن الله. عندك دليل على عذابه في الدنيا؟ اه. اسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي يعني الظلم والعقوق هذا رجل ظالم يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ونحن رأينا ونرى وسنرى يعطي الأولاد ويحرم البنات من المرات يجي ولد من هؤلاء الأولاد يذله يذل والده ويهين والده بل أنا أقول بملء فمي من اعتز بشيء دون الله جعل الله هذا الشيء سبب ذله وإهانته. اي أيوة والله والله يا اقسم بالله. من اعتز بشيء دون الله جعل الله هذا الشيء سبب ذله وإهانته. ما تعتزش الا بالله. ولا تثق الا في الله. ولا تركن الا الى الله. اوعى تركن الى قوتك ولا الى علمك ولا الى حالك مع الله. ولا إلى ولا ولا، لا تركن إلا إلى الله عز وجل، ولا تثق إلا في الله عز وجل، ولا تتوكل إلا على الله عز وجل، ولا تعتمد إلا على الله عز وجل